يا مرحبا عند شيخ شعلة ناره يكرم ضيوفه ويقدرها ويغليها هذا ابو ماجد فاتح الداره من صن شمام واجيظه يوفيها عالي مواقفه تبرير لعله وداويها يا مرحبا عند شيخ شاعله نارا يكرم ضيوفه ويقدرها ويغليها هذا ابو ماجد اللي فاتح داره من صد شما فالقبلة بكل ما قفوا غاره حرا علوم المراجل ما يخليها مبروك يا مجد لك بالقافي وشعاره جعل السعاده تواليك وتواليها في عرسك البدر شعبان انواره دامت لك فراحك وطابت ليا ترجمة